يا واش الخوت جايكم فيديو جديد في الفيديو الخوت <hesitation> نوريكم الدراري، تقريبا واش التسريبات لي في الشرق الاوسط، هاد السيرفر هذا الامريكي الدراري، اللي هو اصلا <hesitation> فهمتي داكشي كيتحط عندهم عاد كيتحط عندهم، المهم نوريكم جميع التسريبات اللي يقدرو يتحطو، انا هير شفتهم وقلت اجي ندير لكم الفيديو واش حاطين كاع عندهم هاهوما هيا حاجة اللي نعرفو، ونشوفو ونبداو بسكينات ما الخور حتى لو ما هادو بحال هادو ويما أنا قا حي تلقى ما باش يخدم ليا مع عند هذا حتى لو بس يا الملاب greث آسفة له ما شكب ان نؤمة جه ، gives you little more and give you warned II Оلك 미�جة!!! енно termestation...وراو... schw variable and the Wтоship runs one of half out انا اقول لك انني اقول لك كان عندي فهم كونتر هاد الدين وهذا واد الدين فيجا هاده وله ما اسمك محتي مزافي نادر وماذا ما حطوش لين إحنا, إحنا, احنا اصلا هذا كان نادر هذا الدراري ماشي بحاله ماشي بحالهم ماشي طاحي نادر اه عندهم يعني عادي انا بحالهم الدراري معنا تفرق. آه عندهم العرش حتى لهم العرش الدراري ما درت حتى لك الشكاره الدراري يكون شي حاجه شكار شكار حتى لو ما جات تكون شي تقريبان. المهم آه. آه. لا يزال تمكون قاحل سلامات امتي حتني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 وحيدو بسر بحكي اعطوكم كل ماجيك حيدو وامد دراري عمد شيكي مامد شيكي ما اه قميانا فيديو جانب دعوكم لكو انت أنا على صافي ما مديروش لا لقاطة الأولو. ما اصلا هو امري او لا لا لايك سبسكرايب او آه. الفيديو